ניצלו את התחום של f של x שעבל לשורש הריבועי של 2x-8 התחום של הפונקציה זה פשוט קבוצת כל הנתונים האפשריים לקליטה בפונקציה או כל הערכים האפשריים שבהם הפונקציה מוגדרת וכאשר מסתכלים כיצד הפונקציה מוגדרת כאן, זה שורש ויש שורש ריבועי של 2x-8 זה רק יהיה מוגדר כאשר ניקח שורש מספר שיהיה NO שלילי ולכן 2x-8 רק יהיה מוגדר כאשר 2x-9 גדול או שווה ל-0. זה יכול להיות 0, כי של 0 זה 0. זה יכול להיות חיובי, אם זה יהיה שלילי, אז פתאום פונקצת השורש שנראית לנו פשוטה לעיכול, לא תהיה מוגדרת עבור מספרים שליליים. לכן, הגדרת הפונקציה רק 2x-8 שווה ל-0, ואז נוכל להגיד, 2x-8, יהיה גדול או שווה ל-0 ונוכל לפתור את ה-A שוויון הזה כדי למצוא מהו X אם נחבר 8 לשני אגפים של E השוויון נקבל 2 8. הם מצטמצמים נקבל 2X גדול או ל-8 כי 0 8 שווה ל-8 ואז נחלק את שני אגפים 2 משום ש-2 זה מספר פיובי ולא צריך להחליף את ה-A אז נחלק את שני אגפים ב-2 ונקבל ש-X צריך להיות גדול או שווה ל-4 התחום פה אם כן, זה הקבוצה של כל המספרים הרמשים שגדולים או שווים ל-4 ה-x צריך להיות גדול או שווה ל-4 וסיימנו